Біля меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи зібралися люди. Священнослужителі відправили панахиду за загиблими. Боже, ситий кріпкий, ситий безсмертний, помилуй нас!» На вшанування загиблих ліквідаторів прийшов 60-річний Сергій Ващук. Чоловік каже, два місяці служив у селі Новарадча, що за 30 кілометрів від Прип'яті, де була атомна станція. Розповідає, тоді йому було 26. Дезактивацію займалися об'єктів безпосередньо і в Прип'яті. Там... Багато роботи всякої було. Ніхто толком там тоді нормально не перевіряв ту дозу, хоч в нас були дозіметри, там і все. Повернувся, то тоді старший лейтенант, я з солдатами-первикранком бігти на зарядку, а я біжу, а голова щось кружиться. Ну давай тиск поміряємо, а там тиск такий як, зашкалював вже 160 на 100. З тих пір з тим тиском мучимося, боремося. Цього ліквідаторів нагородили грамотами, подяками і годинниками. Серед них Богдан Проців. Я працював в автобазі місьстрой шофером. І тоді ми зразу в червні місяці я поїхав на перевозку цементу. Слава Україні! Там був що десять днів ми були, перевозили цемент на реактор. У нас було що з хлопцями я їздив. Чоловік вісім десь було, то зараз залишилося троє. Тернопільські рятувальники поклали до пам'ятника Гілля Ялинки. А решта присутніх квіти. З Тернопільської області в ліквідації наслідки аварії на Чорнобильській АЕС приймали участь більше 4 тисяч осіб. На жаль, на сьогоднішній день залишило 2060 людей. Слава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.